Загалом було висаджено тут є 25 лунок, зараз висадили 23 дерева і там через певні технічні моменти ще мають довести ось ці порожні лунки досадити ще два саджанці. Про те, що вони вже прижилися, ми не можемо, це ще зарано говорити, нам треба пройти, ну, пройти вегетаційний період. Маємо надію, що ці дерева таки будуть тут зростати в кращих умовах, ніж були попередньо. У Тернополі дуже багато слив пісарді. Є в скверику Кобзаря біля Тараса Шевченка.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 Раптово кинули, як то кажуть, з розсадника в агресивне середовище. Очевидно, ці дерева не були готові до, е, адаптуватися до цього, до цього середовища. Червонолисті клени уздовж вулиці Чорнобола в Тернополі висадили під час її реконструкції у 2018 році, розповідає Людмила Гринчишина. Обрали клени червонолисті як таку більш адаптивну форму, до яка е, ну, з досвіду легко проживається в умовах міста. В цих ґрунтах і з цим повітрям, з цією кількістю опадів. Ось таким чином ми керувалися. Тут зростали попередні дерева і фактично висаджували в існуючі лунки. Тернополянка Світлана живе на вулиці Чорновола більше 30 років. Розповідає до кленів, тут росли липи та каштани. Ну, вони ж старі були. Це може й досильно було, що їх вже вийняли. Ну, але що не подумали, що посадити, на що, такі гроші було бухкати, я дерева наші вітчизняні, і зелененькі, і все. Вон, липа була тут, оце позрізали, запах такий, ідеш, то просто задоволення, не відчуваєш, коли цей запах, а це що, а це якесь чуже.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 Там є е, причина в порушенні десь можливо технології посадки самого дерева, коли це відбувалося, там е, доволі була мала е, площа відведена під відкритий ґрунт навколо е, стовбура. Для молодого дерева це є мало, а ще враховуючи те, що кругом е, е, бруківка і те, що дерева росли безпосередній близькості до дороги, до дороги, яка є загружена автотранспортом, це давало великість. Ликі викиди важких металів е, і е, нафтопродуктів, які також осідали на той ґрунт е, навколо стовбура. Є ймовірність, що на е, якість е, цього саджах саджанців впливали ті комунікації, які є під землею. Тому е, молоде дерево в умовах щільної забудови і антропонізації не могло просто почати е, повноцінно рости.